انضلي انضلي انضلي بيبي يلا رقصيلي انضلي انضلي انضلي بيبي هزلي هزلي هزلي My ex call me everyday say baby بليز رد علي نسيتش نسيتش من بالي طلعتي بتش ولي جو واي اولو اولو سنيوريتا لاستا العراقي leave من بلجيكا tossing with كوزين انا امستردام اش نبيها ليلة سعيدة عدياني فقرة اي اي عيشتهم مرة ياركضون وما يلحقون واني واقف عبرهم بخطوة لا تشوفي نفسك علي ما راح أحبك لن تشتليه لا تقولي لي قلبي قاسي قلبي ملتش عمو بداية بلا ما الشعر بلا هنيه انتو حبكم بس لا تحلفي لي ما حصدقك القبلتش سوتها بي انضلي, انضلي انضلي انضلي بيبي يلا رقصيلي انضلي انضلي انضلي بيبي هزلي هزلي هزلي لا تقولي لي تبسلي حبيبتي اللي لا تقولي لي حبيتك كل كلامك ميطنيني امضلي امضلي امضلي بيبي يا رقصي لي امضلي امضلي امضلي بيبي يزلي تحب اغنيتي القديمه تقول لي احنا كي رقص يا كل شي اقدمة من كل حسابات تمتبني هلا وكيكه ديزلي ستوري تقول لي انا قلبي دليلي حطت لي فلتر وكوم مكياج حاسه نفسيني هنيلي رأسني يخجلني بالحب انا احب ابدي بالغزل قلبي انا قافل فد كملي كم هزي بلا من اول طلعه تحبني تسألني شو تخطبني واني ملتي هي اسوي اغاني وهي باقيه تنتظرني دنيتنا دواره بهوايه غداره قلت لش راح وقعتي يا حماره بلا ما بلا انتو حبكم بس لا لي ما حصدقج، اللي قبلك سوى انضلي انضلي امضلي امضلي بيبي يلا ارقصيلي انضلي امضلي امضلي بيبي هزلي هزلي هزلي، لا تقولي لي تبسلي بكيفي امتى نلتقي، لا تقولي لي حبيتك كل كلامك ما يقنعني انضلي انضلي امضلي بيبي يلا ارقصيلي انضلي انضلي امضلي بيبي يلا بيبي بيبي الي يزرد علي نسيتش نسيتش من بالي طلعتي بشوي لي جواي جي سي